اديش بيكون وجعك لما تقرر تمشي بطريق صعب لتكون مع شخص وتحارب الدنيا كرماله، بعدين تكتشف انه كل شيء كان كذبه كبيره، وانه التضحيه اللي قدمتها كانت نتيجتها خيبه امل دمرت قلبك وقتلت روحك وحولتك لشخص بيكره حاله وما بيوثق بحدا، لهيك ما بعمرك تتسرع بقراراتك، وخذ وقتك لتتاكد اذا هالشخص عن جد بيستاهل هالتضحيه. وكمان مرن حالك دايما لتقوي مناعتك النفسية وتصير قادر تتحمل وتتخطى هيك صدمات إذا صارت